поптані бородавки зі стопи і п'ятки попередньо дякую за увагу гарною всім настрою віримо в перемогу потрібно взяти нить любого, любого кольору а, взяти рис крест на крест по бородавці поводити замотати цю ниточку, ниточку вокруг бородавочки вокруг рис рисинки закопати в якісь якісь землю і сказати коли згніє рісінка хай чесне продавка попитався на українському закісті